בסרטון האחרון צועירה תבנית המשבצות הזאת, כדי להתיב להסביר לכם את ההרכבים השונים של העללים המתבטאים בתורשה מהאב ומהאם. התבנית המשובצת הזאת נקראת תבלת פאנט, באנגלית פאנט סקוויר. ההבנה של התבלה הזאת ייתכן ותהיה החשוב שלנו מהסרטון הנוכחי. בשוק הירקות והפירות, אם אתם לשוק, אתם רואים לפעמים תיבות או סלין קטנים ובהם ירקות או פירות, יש בהם אה, סוגים שונים של פירות וירקות, הנה, כאן נצייר, אה, לפעמים יש בהם ענבים או חבילה של תותים כמו אלה. הסלים הירוקים האלה הם פאנט, כך קוראים לזה באנגלית, פאנט. הטבעות האלה נקראות בכמה ארצות בשם פאנט, בעיקר אה, מוצאים את השם הזה בארצות אנגלוסקסיות. השם הזה נלקח, משם באה שראה לכינוי הזה. אפשר uh, לקרוא טבלת פאנט לריבועים שבהם שמים הרכבים שונים של גנוטיפים. טבלת פאנט מאוד שימושית בחישובים גנטיים. למשל, לשם חישוב של הצלבה בין שני היברידים. היבריד זה החלעה בין שני פרטים שונים, כן? בין כל כלאיים. זה נקרא הצלבה מונו-היברידית, כי אנחנו מצלבים שני היברידים השונים בתכונה יחידה. אבל אפשר גם לחשב בעזרת הטבלה הזאת הצלבות שונות ברביעה של שני אורגניזמים, גם כאשר אין מצב של דומיננטיות של תכונה גנטית uh, מסוי� אז בואו נדגים כמה מהאפשרויות האלה, אה, ככה כדי להרגיל אתכם לרעיון. הנה לפנינו אימא אחת. במקום להדגים שני היברידים, נניח נתרכז במצב שהוא אנלוגי להורשת צבעי עיניים. נדבר על עיניים כחולות וחומות. נניח שהאימא היא הומוזיגוטית דומיננטית לצבע חום. נניח שהאב הוא היטרוזיגוט לצבע עיניים חום וגם לצבע אה, כחול. חום וכחול. עכשיו אנחנו רוצים לחשב את ההרכבים של הגנוטיפים האפשריים לילדים של הזוג הזה. לשם כך נצייר שוב את טבלת פאנט. הנה, כאן. אפטפ, עוד קו כאן, ויש לנו טבלה. אז למעלה נכתוב את הרכב הגנים שיכולה לתרום האימא, וכאן נכתוב את הגנים השונים שיכול לתרום האב, שונים. במקום לכתוב גן, היה צריך לכתוב כאן אה, אבא, לכן האמא, בכל מקרה, תתרום את העלל בי גדול, אחד מעללים האומולוגים שלה, נכון? או את זה, או את העלל ההומולוגי השני. שניהם זהים, ולכן יכולה לתרום לכל צייצה רק את העלל בי גדול. זה מה שיש לה. האב יכול לתרום את העלל בי גדול לצבע חום, או את העלל בי קטן, נכון? לצבע עיניים כחול. רק... אחד משניהם לכול צאצא. כך שהרכבים השונים שיכולים לקרות הם, צאצא יכול לקבל ביגדולה, ביגדולה, משני ההורים, שהם ביגדולה אחד מכל הורי. זה קורה כשמקבלים עלה לצבע חום מהאב, ועוד עלה לצבע חום מהאמא. אפשרות שנייה היא לקבל עלה לצבע חום מהאמא, ועלה לצבע כחול מהאב. נכון? או שאפשר לקבל... את העלל החום האחר מהאימא, כי להימא יש שני חומוזומים BB, הומולוגיים, בי גדולה, כן? שני חומוזומים הומולוגיים, כל אחד מהם נושא את אותו העלל בי גדולה לצבע חום. שניהם נושאים את אותו העלל חום, לכן אפשר לקבל ממנה העלל בי גדולה, אבל רק אחד את -B -גדולה הזה, או את זה. אבל אפשר לקבל את הallel ב- big קטנה, לנינע קולות מאהבה. כחשי אם נשאל מה יש סבירות לקבל צהצאים מנינע קולות? נזכרנו כי מדובר בגנרטריטסיבי, ונצקרנו שמדובר בגנטיפ. וכאן אנחנו מדברים על גנטיפים. בשביל לקבל צהצאים מנינע קולות, צריך מרקב לשני alleles רציסיבים. כלומר, צריך מרקב הסבירות לקבל שני alleles של big קטנה, זה לאזג זה, אינה קיימת. סבירות לקבל שני ילדים מנינע קולות. אז מה הסבירות לקבל ילד עם שני הללים ביגדולה דומיננטים? הנה, נכתוב את זה. הומוזיגות, ביגדולה, ביגדולה, דומיננט. כשעכשיו אנחנו בודקים את הגנוטיפ, אנחנו מתמקדים בעלל מסוים שהצאצה הזה ירש. מי הוא הדומיננטים מבין ההומוזיגוטים האלה? ובכן, זה כאן וגם זה כאן. כלומר, שניים מתוך הארבעים, שניהם מרכבים זו של 50 אחוז, נכון? ניתן לחשב את זה בטבלת פאנט, אבל זה לא צריך להיות מצב שבו יש תכונה אחת דומיננטית. למשל, ייתכנו מצבים הנקראים דומיננטיות חלקית או בלתי מושלמת. בואו נראה, הנה, דומיננטיות בלתי מושלמת, אין קומפליט דומיננס. נניח שיש שתי תכונות של צבעים שונים בפרחים. אוקיי okay? נניח לצורך העניין שיש לנו פרחים אה, לבנים או פרחים אדומים red and white אם נצלבורה באל אורא פרח כן באל גנוטיפ rw אז יש לו א אחד אדום r ואחד w לבן רד וווייט. זה יכול להיות אמא או אבא, אה, למרות שזה לא אנלוגיה מושלמת. יש זכר ונקבה בפרחין, למרות שלעיתים קרובות הן באותו הפרח. לא משנה, נניח שההורא השני גם הוא בעל גנוטיפ RW של לבן ואדום. גם הפרח השני יש עלה אדום, ועלה לאחד לבן. בואו נחשב את האפשרויות שיכולו להתקבל מהצלבה הזו. נצייר שוב פעם טבלת פאנט. נצייר את המשפצות הקטנות שלנו. הצאצא יכול לרשת את הגנוטיפ RR, אדום אדום, או עלל W לבן וגם עלל R אדום, או את האדום השני מכאן ואת ה-W הלבן הזה, את זה שכאן ואת האדום שנמצא שכאן, או את העלל R, נניח שזה הצמח אימא ואת העלל הלבן מצמח אבא, הנה את זה שכאן, או את שני העללים W האלה. כבר ציינו קודם שמדובר במצב של דומיננטיות חלקית. מה זה אומר דומיננטיות חלקית? פירוש הדבר הוא שייתכן עירוב או מיזוג של שתי תכונות שהתבדעו בפנוטיפ, זאת אומרת במה שנגלה לעין, הצבע שאנחנו רואים. אם הצבע האדום היה בעל דומיננטיות שלמה כלפי הצבע הלבן, אז כל הצאצאים האלה היו דומים ורק הצאצא הזה היה לבן, כך שיש כאן הסתברות של 1 ל-4 לפרח לבן. אבל מה קורה כאשר יש גנוטיפ هטרוזיגוטי? נכתוב זה. מה קורה כשיש עלל אדום וגם עלל לבן, שיחד אינם מתבטאים בצבע אדום? התוצאה צבע ורוד. זו תוצאה של מיזוג של שני צבעים, זה ערבוב של שני הצבעים. לכן, אם נצליב את שני הפרחים האלה, כאשר תכונות הצבע שלהם הם, הם uh, לבן ואדום, נוכל לומר שהם בעלי דומיננטיות חלקית, יקרה מיזוג של הצבעים. אז עכשיו אנחנו רוצים לדעת מה יהיה סבירות לקבל פרח ורוד. אז הצבע הוורוד הוא יהיה כמובן פנוטיפ. ובכן, הסבירות לפרח ורוד ניתנת לחישוב בטבלת פאנט ברכבים הבאים. כמה מהם ורודים? זה ורוד וגם זה ורוד. מתוך ארבע אפשרויות יש שני ורודים, כלומר סיכוי של 50% לכל צאצה להיות ורוד. נוכל לחשב כך לאורך אה, דורות רבים של פרחים, וגם לשאול מה יקרה בדור שני, ושלישי או דור רביעי. למעשה ישנם מצבים שבהם קיימים עללים שונים רבים. בואו נתרכז בדוגמה שמוכרת לכולנו. בואו נדבר על סוגי דם של בני אדם. ישנם שלושה הללים שונים של סוגי דם. יכול להיות לכם סוג דם A, או סוג דם B, או סוג דם O. A, B ו-O. מה קורה במערכת הזו כאשר יש הרכב בין גנים קודומיננטיים, שכולם דומיננטיים, ובין גנים רצסיביים? נראה לכם על מה אנחנו מדברים כאשר כמובן נצייר ריבוע פאנט. אולי נשאר פה עם צבע אחד, אתם ודאי כבר קולטים את הרעיון. נניח שיש הורים סוג דם A-B, לכן יש לו על החומוזום הומולוגי אחד את העלל A, ועל השני כך בנוי סוג דם AB, ברור, כך שכאן הפנוטיפ זהה לגנוטיפ, שניהם קודומיננטים, שני הגנוטיפים מבוטעים, הם אינם מתמזגים או מתערבבים, יש ביטוי מלא לשניהם, זהו סוג דם AB, בואו נכתוב את זה כאן, סוג דם AB, עכשיו נניח שההוראי השני הוא בעל סוג דם A, יש לו, אה, יש לו סוג דם A, בואו רק נרשום את זה כאן, הוא צבע מתאים. Uh, יש לו דם A, הפנוטיפ שלו הוא A נניח שהגנוטיפ שלו, ואני מקווה שלא תתבלבלו אבל הגנוטיפ שלו הוא שיש לו עלל אחד A, ועלל שני O זה מה שמעניין בסוגי الدم, הם בעצם תערובת כי עלל O הוא רצסיבי עלל O הוא, הוא רצסיבי, אבל החברים האלה הם קודומיננטים לכן אם יש למישהו A או B יחד עם O, אז A B הם דומיננטים עליו אם יש גם A וגם B, אז זוג אדם יהיה AB. עכשיו נחשב את כל הרכבים האפשריים לזוג הזה שלפנינו, כמובן באמצעות ריבוע פאנט. אוקיי, אז יש לנו את אפשרות של A הזה, יחד עם A הזה, למשל A מאימא ו-A מאבא, ואז כמובן יהיה הפנוטיפ A, והגנוטיפ יהיה AA. או אפשרי שיהיה A מאבא ו -B. מאמא, ואז יהיה לנו סוג דם AB. או אפשר A מאמא ו-O מאבא, ואז יהיה סוג דם A, כי A הוא הרי דומיננטי ו-O רצסיבי. או שיהיה לנו B מאמא, אה, טוב, לא צריך סתם להוסיף עוד צבעים, אה, אפשר לקבל B מאמא, את ה-B הזה, ו מאבא יתקבל ה-O הזה. טוב, שוב פעם נהיה לבלגן של צבעים. B ו-O, זה ייתן לנו סוג דם B. מה יהיה הספירות לקבל את הגנוטיפ של, אה, הגנוטיפ של סוג דם AA? שימו לב, גם כאן אנחנו מדברים על פנוטיפ, את זה אנחנו בודקים בעצם. אז למי יש סוג דם A בתבלה? לזה בוודאות כי יש לו AA, כאשר ישנם שני הלילים A זה תמיד יהיה סוג דם A. אבל יש גם סוג דם שהוא פנוטיפ A כאשר יש גם עלל A וגם עלל O, כי עלל O הוא רציסיבי. לכן גם זה יש סוג דם A. אז אומרת, יש בסך הכל 50% סיכוי לסוג דם A, כי 2 מתוך 4 אפשרויות נותנות סוג דם A. תוכלו לחשב את כל היתר אפשרויות. אז איך נקבל סוג דם O? בואו נחשב עכשיו את זה. ברור שבשביל זה צריך ששני ההורים יישאו את העלל O, לפחות העלל אחד O لكل אחד מהם. למשל, כדי שיהיה, זה לא יהיה אפשרי למשל, אם במקום, אם במקום AB היה להורי הזה BO, אז היה נותן OO במקום הזה. הנה קיבלתם כאן מושג איך ריבוע פאנט יכול להיות שימושי, גם אם בודקים יותר מתכונה גנטית אחת. בואו נחזור למקרה שראינו קודם כאשר דיברנו על עלל בי קטנה שמקדד לעיניים כחולות. אוקיי? אנחנו מניחים שהוא עלל רצסיבי ויש גם עלל בי גדולה שמקדד לעיניים חומות, שהוא דומיננטי. עכשיו בואו נניח שיש לנו כאן אה, תכונה נוספת. בואו נדבר על, על גודל שיניים. נסמן את האות T, לתיאור שיניים קטנות. לא משנה לאיזה יצור אנחנו מתייחסים, ישנו גם יצור עם שיניים גדולות. יש שם מעדיפים בואו נסמן שיניים גדולות בעות תיגדולה. לדוגמה, יצור מסוים יכול להיות פטרוזיגות uh, לעיניים חומות, זאת אומרת גנוטיפ הטרוזיגותי, וגם הומוזיגות דומיננטי, לשיניים גדלות. זה, זה הגנוטיפ שלו. הפנוטיפ שלו, זה שנראה יהיה שיניים גדולות ועיניים חומות. נכון? בואו נביר, זה הפנוטיפ של שיניים גדולות. אבל זה רק הפנוטיפ. מה שאנחנו נראה זה עיניים חומות. זה אדם עם שיניים גדולות ועיניים חומות. אם נניח שהגנים לשיניים נמצאים על חרומוזום שונה מהגן לצבע העיניים, זו הנחת יסוד חשובה, כלומר הם לא בהכרח נודדים יחד בזמן המטווזיס, הם מתכבצים באופן בלתי אחד בשני בזמן המטווזיס. אז בואו נאבית על החרומוזומים במקרה הנוכחי. אנחנו מדברים על התכבצות בלתי תלויה, זה מה שאני רושם. הם מתכבצים באופן בלתי תלוי בזמן המיטוזיס. עכשיו בואו על שלנו. Um, נניח שזהו זוג חרומוזומים הומולוגי נסמן אותו בסיפרה אחת בזה זוג הומולוגי שני שיסומן בספרה שתיים יש לנו 23 זוגות כאלה, אתם זוכרים אם הגן לצבע העיניים נמצא uh, כאן וכאן זכרו הם uh, הומולוגים חרומוזומים מקדדים כזכור לאותו הגן אז הוא נמצא כאן וכאן. מעידך הם יכולים לקדל לווריאציות שונות של אותו הגן. את זה אנחנו מגדירים בשם הללים. אם הגן לגודל השיניים נמצא כאן, במיטוזיס הם התקבצו באופן בלתי תלוי זה בזה, אחרי שלב המיוזיס, כשנוצרות הגמטות הצאצה, עשוי לקבל את החרומוזום הזה, או היתק שלו, או את החרומוזום הזה לצבע העיניים, ואת הזה לגודל שיניים. או שזה יהיה בסדר הפוך. אולי את צאצה יקבל את הזה לצבע עיניים, ואת זה לגודל שיניים עם העלל האחר, יקבל את השנייה של העלל. מפני שהם יצאים על חרומוזומים שונים, אין אחיזה בין הורשת אחד מהם להורשת השני. אפשר לקבל שיניים גדולות ללא קשר, אם יש גם עיניים כחולות או עיניים חומות. אבל מה היה קורה אם היו על אותו חרומוזום? שיש מצב שהם על אותו חרומוזום. נדבר על, על תכונה אחרת, צבע השיער, אז נניח שהגן לצבע השיער נמצא על חרומוזום אחד, נניח שלצבע השיער הגן הוא כאן וכאן, אוקיי? נניח שלצבע השיער אה, זה יכול להיות שונה של צבע השיער, כלומר על אחד, על אחר אבל הגן נמצא אותו החרומוזום, אז במצав הזה ימציא אחד מקבל inline חולות וسعر בלונדיני זה מפנש יש תאחזה بين שניים אם תמיד הלכים יחדו במרחק הזה אין אפשרות שהם יפרדו וינדדו בנפרד בזمان המיתוזיס זה נקרא גנים בתאחזה בוא נדגיש את זה הגנים האלה קהנים גנים של תחנות בתאחזה עוד, עוד עוד נדבר על תחנות בתאחזה במיוחד לגבי התאחזה למין אולי בסירטון אב או בודק גם סירטונים אבל עכשיו נניח שאנחנו מתרכזים בתחנות שני יברדים זוהי הצלבה של שני היברידים. זה נשמע מסובך, אבל חשוב, וכדאי בשביל להבין את הכוח שיש פה של ריבוע פאנט. נניח ששני ההורים הם יברידים. כלומר, יש לשניהם עלל דומיננטי בגדולה לעיניים חומות, וגם עלל בקטנה לעיניים כחולות. עכשיו, נוסיף לזה את הנתון, שלשניהם יש עלל דומיננטי T גדולה לשיניים גדולות, וגם עלל T קטנה לשיניים קטנות. לכן, זהו הגנוטיפ של שני ההורים. שני ההורים הם די, די היברידים, שניהם היברידים לשני גנים, די היברידים. עכשיו נחשב מהם הסיכויים להרכבים השונים שיכולים הצאצאים שלהם לקבל. ניתן לעשות החישובים כאלה גם בלי היברידים, אחד היה יכולת הומוזיגוטי לתכונה אחת והיברידי רק לאחרת, ואפשר היה לחשב כל הרכב אחר שרוצים לבדוק. אנחנו נתרכז בדי היברידים כי זה מאפשר הרבה וריאציות וגם כי אותם בבית הספר. אם כן, איזה הרכב של הלילים יכולה האמא לתרום? היא יכולה לתרום לכל צייצר רק הלל אחד לכל תכונה, נכון? מהתכונה של צבע העיניים רק הלל אחד, רק אחד הלל מבין השניים, למשל, אה, את הבי, הבי החום הזה כאן, ואת ה-T הגדול הזה כאן, זה ערכב אחד. או שהיא יכולה לתרום את העלל בי החום ואת העלל T הקטן. היא יכולה לתרום את העיניים הכחולות ואת העלל T הגדול. כל אלו הם ערכבים שהאם היא יכולה לתרום. ובנוסף לכך היא יכולה גם לתרום את הלל בי קטן ואת הלל תי קטן, עיניים כחולות ושיניים קטנות. אלה כל של אימא. כמובן, גם האב יכול לתרום את אותן האפשרויות, כי לאב יש את אותו הרכב גנטי כמו לאימא. אז נכתוב את זה כאן. נכתוב זה ככה, כדי שלא נצטרך להחליף צבעים כל הזמן. בעצם, אולי נקרב אותם קצת זה לזה, שיהיה לנו יותר ברור. ונבנה ריבוע פאנת ענק. סופר ריבוע. הופס, נעשה את זה ככה. טוב, עיניים חומות. אז האבא יכול להלתרום שיניים גדולות או שיניים קטנות, תי קטנה, יחד עם חומות. האבא יכול לתרום את הגן כחולות, בקטנה, יחד עם העלי לעיניים בקטנה, יחד עם השיניים גדולות או שיניים צהובות. לא, לא שיניים צהובות, ויש גן אחר לשיניים צהובות, שאולי זה בכלל השפעה סביבתית. טוב, אלה הן כל הווריאציות של הרכבים שאפשריים אצל צאצאים של זוג כזה. נצייר את סופר פונט, כי אנחנו מדענים עכשיו ב-16 הרכבים במקום 4. אז הנה 16 האפשרויות. טוב, נגמר לנו כבר רדיו. נו, מעניין למה. טוב, ובכן, 16 אפשרויות. נכתוב את זה. משהו פה לא בסדר יש פה משהו מוזר, אוקיי, אז יש כאן 16 אפשרויות שונות ואנחנו נכתוב את כולן. אה, נשאר בצבע ניטרלי כדי לא להחליף צבע כל הזמן. בשביל הרכב הזה של עיניים חומות, ה-A וה-M תרמו שניהם בי גדולה, כלומר בי בי חום חום, ושניהם גם תרמו שיניים גדולות. באפשרות הזאת יש על בי וגם עוד בי, ואז יש תי גדולה וגם על אל קטן, נמשיך ונתקדם הלאה, אפשר לקבל בי גדולה ובי קטן, יחד עם תי גדולה ותי קטן, נמשיך לצייר, אנחנו נעבור את זה מהר מאוד, כי אחרת זה ייקח נצח נצחים, אז בי גדולה מכאן, יחד עם בי מכאן, תי גדולה ותי קטנה, נמשיך, בי גדולה, בי גדולה, קטנה, ו-T קטנה. מפה יש לנו B גדולה, ואז T מהאימא ו-T מהאבא. טוב, נקווה שזה לא מעייף מדי. יש לנו את ה-B הגדולה מאבא, ואז את שני T קטנה. בעצם בואו קצת ננוח, ונמלא את זה מהר כדי לא לבזבז לכם את הנה, לכם זמן והכל מלא. מיליינו את הכל, כמו שקורה בתוכניות בישול בטלוויזיה. עכשיו, כאשר מיליינו את כל המשפצות כל הרכבים האפשריים במקרה הזה, נוכל לדבר על הפנוטיפים השונים שהתבטאו מהצלבה הזאת של די-ברידים. למשל, כמה מכל הצייצאים יהיו עם עיניים חומות ושיניים גדולות? ילדים עם שיניים גדולות ועיניים חומות. אני אכתוב את זה כאן. שיניים, נעשה לזה מקום. מחפשים, חומות. ו... מה זה שוב יש לנו פה בעיות עם המנדיו של התוכנה עיניים נו עיניים חומות כמה יש נם שנין גדולות ועיניים חומות אלה שתי תכונות דומיננטיות לכן אם יש ב גדולה או ת גדולה למישהו מהילדים אז יו שנין גדולות עם עיניים חומות אז אנה שנין גדולות ועיניים חומות אנה כן יש לנו שנין גדולות ועיניים חומות כן או פשוט נגיד, אנימ חומות ושנימ גדלות. כתבו לנו там לפיה סדר הזה. אנימ חומות ושנימ גדלות. אנימ חומות ושנימ גדלות. Uh, למות שיש כאן גם גנים רציפים, אเลל ב דומיננטי, אלביק גדולה, לכן יש אנימ חומות. Uh, גם כאן אเลל ת גדולה דומיננטי, ולכן אเลל ת קצת לא יופותה. גם כאן, יש אנימ חומות ושנימ גדלות. גם כאן, אנימ חומות ושנימ גדלות. גם כאן, אנימ חומות ושנימ גדלות. קטנות ושיניים קטנות, מידך כאן שוב, עיניים חומות ושיניים גדולות, וכאן עוד אחד, ה� embedו זיגותים, לכל אחת מהתכונות, אבל יש להם עיניים חומות, וגם שיניים גדולות. אלה הם אפנלוטיפים של עיניים חומות ושיניים גדולות. יש 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. תשאפשרויות לצאצאים בעלי עיניים חומות ושיניים גדולות. אז כמה ישנם עם שיניים גדולות? נכתוב עם, uh, עם צבע אחר. אנחנו שואלים עכשיו כמה מהם בעלי עיניים חומות ושיניים קטנות. לפעמים, לפעמים הצבע פשוט לא כתב פה, לא יודע, זה, זה баг. טוב, כאן זה בסדר. אז עיניים חומות ושיניים קטנות, בואו נספור. הנה אחד, שיניים קטנות, הנה כאן, גם זה עם עיניים חומות ושיניים קטנות. הנה עוד אחד עם עיניים חומות ושיניים קטנות. מצאנו שלושה בעלי עיניים חומות ושיניים קטנות. עכשיו נחפש את היצעים עם עיניים כחולות ושיניים גדולות. עיניים, ושיני... עיניים כחולות ושיניים גדולות. יש הרכב כזה בטבלה, הנה אחד עם עיניים כחולות ושיניים גדולות, הנה עוד אחד עם עיניים כחולות ושיניים גדולות, אחד נוסף. ישנם שלושה עם הרכב הזה. לכמה יש את, ה... את שני הלילים הרצסו rides? בואו נבדוק זה. כלומר, עיניים כחולות ושיניים קטנות. יש רק אחד כזה נכון? יש לנו רק אחד, זה מה שנשאר, מכל ה-16 הרכבים, רק אחד יכול לרשת את שני הגנים הרצסיביים משני ההורים. אם כך, מה הסבירות הסיכוי לכך? יש רק אחד כזה. ומה הסיכוי לצאצה עם עיניים חומות ושיניים גדולות? הנה, עם כל הפנוטיפים. יש בסך הכל 16 אפשרויות שונות, נכון? כי ישנן 16 משבצות, ובתשע מהן ישנו הפנוטיפ של שיניים גדולות ועיניים חומות. לכן יש של 9 חלקי 16. 9, 9 מתוך 16 האפשרויות יהיו בעלי עיניים חומות ושיניים גדולות. מה הסיכוי לצאצה עם עיניים כחולות קטנות? רק 1 מתוך 16. טוב, נקווה שהסרטון הזה מסביר היטב את הכוח של טבלת פאנט. זוהי דרך שימושית לחקור כל הרכב אפשרי של אה, כל הגנים, וזה לא צריך להיות רק של תכונה אחת בודדת. אפשר לבדוק שתי תכונות. ו'לראד דומיננטיות ו'הأفراد builds יתלויה של תחונות בגלל ש'הניצאות שלהם הם זמנים. אפשר להשתמש בזה כדי קפיש את ה'סינוקאן' כדי לחקור דומיננטיות חלקי שיחו עליה לגרום למיזוג אדום וללבן כדי ליצור ור. משתמשים בתבלצות כי יש כמה דומיננטיות כמו שיש שני אללים דומיננטיים. dam כי יש שני אללים מרבים יותר משני אללים או יותר מ'גרסא אחת של הגנינג כמו שלושה סוגידות. נקבע ש'אני אנתי' מהשירתון